Займатися квітами родина Білоуз почала вісім років тому. Любов до квітів та французького стилю Прованс спонукала спробувати зайнятися вирощуванням лаванди, каже Івана Білоус. Ми думаємо, ну коли ми в ту Францію попадемо, от так нам подобається стиль Прованс. І ми, скоріно, вирішили, ну якщо ми не можемо поки добратися до Франції, то зробимо такий невеличкий шматочок Провансу у себе. Вивчили сорти та замовили палетку зі ста черенків з Нідерландів. Ми вибрали французьку або ще, її кажуть, лаванда інтермедія Ніко. Називається Вона є дуже високий квітконос, самий колосочок дуже великий, набитий, і вона є дуже-дуже ароматною. Саме от з цього сорту створюють оці поля провансу, де на фотографіях такі безкрайні і дуже такі темно-фіолетові великі кущі. Івана каже, знадобилось три роки, щоб кущі лаванди підросли та збільшилася їх чисельність. І ми з Карінкою вдвох самостійно розмножували, черенкували їх, коли в нас ну, був час, або коли можна було це восени і весною ми цим займалися, і ми розмножили їх до півтори тисячі кущів. Карина Білуз пригадує, назва плантації «Лавандове Кобалечко з'явилась випадково. Щоранку спостерігали, як велика гуляє між рядами, збирає суху траву і носить у своє звите гніздо. Він прогулюється стежками по лаванді, насолоджується ароматами, приходить в своє кубелечко вже парфумований лавандовим запахом. в значить, також Тут можна побачити на стежках рано вибігає заяць. В нього теж десь тут кубло. Та тут кубелечко не тільки буслів, а різної, різної живності. І хотілося, щоб була назва автентична, українська, наша, місцева, рідна, та, що кажуть, пробирає зсередини, від якої йдуть мурашки. Каріна ділиться, полюбляє працювати в теплицях та створювати квіткові композиції з різних квітів. Додає, їхнім лавандовим кубеличком зацікавилась для фотосесій, тож вирішила облаштувати кілька експериментальних фотозон. Я допомагаю їй у створенні різних композицій городніх. Наприклад, нам ще дуже важливо, коли на городі красиво. І ми комбінуємо різні посадки, від вищих до найнижчих, які міжують між собою. Весь світ хоче фото для молоді хочеться цей момент зафіксувати, зробити на камеру красивий знімок, зробити якусь гарну інсталяцію, сфотографуватися. Їм важливо емоції. Зараз світ живе емоціями. Івана розповідає, родина зібрала 20 сортів лаванди, які мають різне забарвлення та навіть аромат. Їх тримають у теплицях. Є сорт лаванди для підвіконня. Ми все працюємо вручну, ми не використовуємо хімічних засобів, і у нас рослини мають бути витривалі і багаторічні. То лаванда нам підходить саме з цієї позиції, тому що це багаторічне насадження, я його один раз посадив і вона росте багато років. Крім лаванди, в теплицях вирощують різні сорти китайської воздики, гортензію, м'яту, розмарин та інші спеції, додає Івана. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.